શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન પોરબંદન મૂલ્યોના ખ્યાલ વિશે અભ્યાસ કરીશું ભારતીય મૂલ્યના ખ્યાલો ભારતીય મૂલ્યના ખ્યાલો એ રીતે જોવામાં આવે છે એક પ્રાચીન ભારતીય મૂલ્યો બે આધુનિક ભારતીય મૂલ્યો ભારતીય મૂલ્યો પ્રાચીન ભારતીય મૂલ્યોને બે વિભાગમાં વિભાજીત કરવામાં આવે છે એક વ્યક્તિગત મૂલ્યો બીજું સાંસ્કૃતિક મૂલ્યો એક વ્યક્તિગત મૂલ્યો जन्म जात वैली विशेष एक श्रम गौरव शारीरिक मेहनत वाला काम आप्य तीजू कर्तव्य प्रणायता व्यक्ति पोता फरज के जवाबदारी रूप करने व्यवस्थितता जुस्सो दाखे चौथु वैज्ञानिक दृष्टिबिंदु कार्य कारण संदर्भ में चौकसाईपूर्वक समझी आद्धता एकता अनात्मलक्षीपणा ने महत्व आप्य प्रत्ये ना आदर भावना ठेच न पोचाड़त व्यक्ति नर्तन छठू जुस्सो उचित विगत आवश्यक युद्ध रजूआत कर आठमू सखत मेहनत ध्यय प्राप्ति ने मैं सखत प्रयत्नशील रहू प्रयत्नों विविध मार्गों विचार प्रवृत्ति करी स्वनियम दसमु सहन शक्ति व्यक्ति ठंडी गर्मी सहन करने शक्ति सुख के दुख न थी જેનું અન્ય સમાજમાં ગૌરવ છે તે સિદ્ધિઓને કારણે આ મૂલ્યો ઉભા થાય છે આ મૂલ્યોને કારણે જે તે સમાજનું એક વિશિષ્ટ ચિત્ર સ્પષ્ટ હોય છે એક સત્ય સત્ય એટલે સાચું અથવા તો વાસ્તવિક બુદ્ધિ કે લાગણી દ્વારા અન્ય ની ઈજા કે નુકસાન ન કરવાનો ગુણ ત્રીજું અપરિગ્રહ વણ જ્યોતિ વસ્તુઓ સંગ્રહ નહીં કરવાનો ગુણ અન્યની મિલકતને અધિકૃત રીતે પકડવી નહીં चौथ ब्रह्मचार्य शारीरिक रीते सृष्टि विरुद्ध कर्मो न करने गुण जोड़ो निश्चय जातीय सतोष्ट क्रियाओ न्याग करव पांचमोश्रयता कार्य जाते मदद ले निवारण जाति के धर्मभावी बनव तरीके आचरण कर आदर्शता एकमती द्वारा सिद्धांतिक स्वीकार लक्ष्य एकज होश्वास नुण होव आठम धार्मिक सहिष्णुता बदाज धर्म की विशिष्टताओं स्वीकार प्रत्ये नारीरिक वरसा जाने वरसागत सिद्धिओ गए कला स्थापत्य साहित्य संगीत नृत्य वगैरह बाबत तेनी जीवन, जीवन व्यवहार करव बीज आधुनिक भारतीय मूल्यों मूल्य मानव जीवन में घूमू अगत्य नवे पर બદલાયેલા સમાજમાં ઘણીવાર વાર મૂલ્યો નું જોવા મળે છે બની રહે છે આધુનિક ભારતીય મૂલ્યોને બે વિભાગમાં વિભાજીત કરવામાં આવે છે એક રાષ્ટ્રીય મૂલ્યો બે આર્થિક મૂલ્યો ત્રણ નૈતિક મૂલ્યો राष्ट्रीय मूल्य राष्ट्रीय सीधी जतन राष्ट्र प्रवृत्ति करतु होने नहीं प्रवृत्ति सामिकायदा की छूट न हो राष्ट्रप्रेम राष्ट्रीय सघड़ी श्रेष्ठ बाबतना राष्ट्र तरीके नु गौरव स्वतंत्रता राष्ट्र प्रत्ये ना आदर भाव राष्ट्र ने मे एक आदर्शयुक्त भावना जेना राष्ट्रहित मुख्य व्यक्ति पसंदी गुण गण चौथ लोकशाही वलण વ્યક્તિના ઉચિત અને મુક્ત અભિપ્રાય તેમજ વ્યક્તિની ઈચ્છા અનુસાર સમાજને અવરોધી એવી માન્યતા કે વ્યવહાર પ્રત્યેનો ગમો પાંચમું પર્યાવરણ જાળવણી રાષ્ટ્રના ભૌતિક સામાજિક અને સાંસ્કૃતિક ઘટકોને નુકસાન ન પહોંચે તે રીતે તેનો વપરાશ અને તેની વૃદ્ધિ માટેની રાષ્ટ્રીય જાગૃતિ બી આર્થિક મૂલ્યો આર્થિક મૂલ્યો ઉત્પાદક મૂલ્ય છે मूल्यों संदर्भ में प्रवृत्ति करने व्यक्ति ने जीवन व्यवहार दृश्यों रूपया साधन सामग्री वगैरह मे प्रवृत्ति जीवन व्यवहार की क्षमता सामाजिक आदर्शों आ मूल्य उभा थे एक धन उपार्जन जीवन व्यवहार आवश्यक पैसों में आ मूल्य ने कारण व्यक्ति समाज चूकवेली અને નીતિ નિયમો સાથેની પ્રવૃત્તિઓની તેની નીપજના સંદર્ભમાં મહત્વની ગણે છે બીજું શોષણ વિહીન અર્થવ્યવસ્થા વ્યક્તિની એવી પ્રવૃત્તિને કારણે ઉભું થયેલું વ્યવસ્થા કે જે વ્યક્તિને ધન ઉપાર્જનમાં મદદ કરે પરંતુ એને માટે અન્યની નુકસાન કે ઉપાર્જન વગરની શોષણયુક્ત પ્રવૃત્તિઓ કરવાની ન હોય ત્રીજું ઉત્પાદકતા तेनी आ गुण साथ जोड़ी उत्पादक प्रवृति करें प्राप्ति भौतिक के अभतिक बने प्रकार सके नैतिक मूल्य व्यक्ति आचार निमाशा કેટલીક બાબતો કે જે વ્યક્તિની સમાજ સાથે શુદ્ધતા વ્યક્તિના શારીરિક કે માનસિક જોડાણો કે લાગણીઓથી પર હોય અને પવિત્રતા ખ્યાલ આપે તેવું વ્યક્તિનું આચરણ બીજું પ્રમાણિકતા समी द्वारा नाधोर जीव प्रत्ये व्यक्ति सद्भावना के देना प्रेम चौथ नैतिक कि आचरण ने संलग्न विगत रजूआत नुण के समझ में છઠ્ઠું ન્યાય જેને લઈને પ્રત્યેક વ્યક્તિને તેના હકનું જે કઈ હોય તે મળે છે સાતમું અન્ય લાગણીનો સ્વીકાર અન્યના સુખ કે આપત્તિને પોતાના સ્વીકાર વ્યક્તિગત પાલન કરે આ ઉપરોક્ત દર્શાવેલા વિવિધ મૂલ્યો વિવિધ પ્રસ્થાપિત હિતો સાથે સમાજમાં જોવા મળે છે અને તેના દ્વારા વિવિધ પરિબળોની જાણકારી પણ મળી રહે છે खूबज विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिकों चिंतक भजेली भूमिकाओं परिचित करवाइए शिक्षक तटस्थ दृष्टिबिंदु प्रवर्तमान घटनाओं विश्लेषण करव जो आप विश्वना, विश्वना प्रत्येक मानवी ने जीवन में मूल्य अंगेना शिक्षण महत्व समझी अमल करव जो मानव जीवन विकसित सुंदर बना सकते thank you